નમસ્કાર મારું નામ ડાભી પાર્થ છે હું શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન પોરબંદરમાં બી એડ સેમ ટુમાં અભ્યાસ કરું છું અને આજે આપણા અભ્યાસક્રમ અંતર્ગત આવતા ટી એલએમમાં એમાં હું તમને મારું આજે ટી રજૂ કરવા જઈ રહ્યો છું મારું ટીએલએમ ધોરણ દસમાં વિષય વિજ્ઞાન તેમાનો એક પાઠા હશે સજીવોમાં વહન તેમાંનો એક પેટા મુદ્દો માનવ હૃદય પર બનાવેલું છે આ ટીએલએમ બનાવવા માટે તેમાં સાધન સામગ્રીમાં જોઈએ તો આપણે પાંચ વસ્તુઓની જરૂર પડશે તેમાંની પહેલી છે કાર્ડબોર્ડ બીજું છે આપણું માનવ હૃદયની આકૃતિની પ્રિન્ટ ત્રીજી છે રબરની નળીઓ ચોથી છે ફુગાવો અને લાસ્ટમાં જે આપણે જોઈએ છે તે છે ટેપ તો હવે આપણે જોઈએ કે આ કઈ રીતના બનાવવું અને કઈ રીતના તેનો ઉપયોગ ચોટાડી દેવાનું અને પરિકર અથવા ગમે તે સાધનની મદદથી તેમાં આપણે અહીંયા કાણા પાડીશું બરાબર છે કાણા શું કરણ પાડે કે જે આપણે હૃદયમાં જે રુધિરાઓ અને શીરાઓ દ્વારા જે આપણે હૃદયનું लोहीन परिवर्तन थे दर्शा नड़ी मूकसूँ आ नड़ियों कर्णक क्षेपक में कई रीतना लोईन अवर जवर करे दर्शातेग उम के कर्णक है क्षेपक बदा ने अपने मूकी देश रीतना आप नियोनी गोवनी करसू पीमा नाओ बनेड़ाओं कलर भरीशूँ और कलर भरी ने अपने फुगा बांधी देशों बने ज्यादा अशुद्ध लो ब्लू कलर वपरी शुद्ध लोरी लाल कलर आखेड़ा बंधाई गे बीजा छेड़ बने बने छेड़ाओा बाधी दूँ और थोड़ा पा भरी देशों फुगा सैलोटेप अथवा गम त मद शिल्पे कर देश के जेमा नीक नहीं जे रीतने आप पे आज फुगा है थोड़ा हलानाशुद्धा दर्शाईशु आप जाने के अशुद्ध लोई दर्शाई तो आप તે दबाईशू के अंदर ना पानी हे आखाक फरी कई છે તે निकले बीजा फुगा में जाइए ते, ते अपने दर्शा क्या मार्गे जाए थी गया आखेखू जी लो जी अशुद्ध लो जी जाए जाए मार्गदर्शन